Tosiaan, tähän meillä on varattu 10 minuuttia tota, avustavan, teknologi av avustavan teknologian kanssa. Katsotaan, mitä kaikkea voi tehdä avustavalla teknologialla, miten me voidaan auttaa opiskelijat ö, käyttämään avustavia teknologiaratkaisuja. Pääroolissa meillä on täällä Microsoft Learning Tools. Ja ihan sen takia, koska koulumaailmassahan me käytetään tosi paljon Microsoft 365-palvelua, ja siellä on sisärakennettu tosi paljon upeita, To, toiminnallisuuksia, mikä auttaa itse asiassa sekä opettajan että, että opiskelijan arkea. Ja miksei niitä sitten hyödyntää. Ja tosiaan nämä avustavat teknologiat, niin työkalut auttavat meitä ihmisiä, joilla on jonkinlainen väliaikainen tai pysyvä rajoitte, ikääntyneitä, maanmuuttaja ja ihan kaikkia muitakin. Ja se voi olla erillinen laitte esimerkiksi, tai vaikka käytetään tietokoneeseen tai mobiilin asennettava ohjelma. Jos vaikka mietitään, että ihan tämmöinen yksinkertainen toiminnus, kuin tekstin suurennus-ominaisuus voi olla, on niin kuin avustavan teknologian ratkaisuja, tai ruudun lukuohjelmat, jotka lukevat sisällön äänen. Ja avustavan teknologian ominaisuuksia on nykyään myös upotettu Selaimiin ja ohjelmiin. Esimerkiksi vaikka Office-ohjelmien syventävä lukuohjelma ja, ja sitten tämä Adobe Acrobat Readerin Lue äänen toiminnallisuus. Vilkästään ihan lyhyesti tämä syventävä lukuohjelma, mikä löytyy täältä Wordistä sisäänrakennettuna. Eli vaikka esimerkiksi tämä tekstipätkä, niin täällä sitten kun on tämä tarkistaa, niin täältä löytyy tämä Lue äänen toiminnallisuus. Kun valitsen sen, ja näitä on, nämä on myös käytössä tuolla Uh, ne on käytössä myös, uh, myös online-puolella ja siellä sitten tämä syventävä lukuehjelma on itse asiassa vielä, vielä kehittyneempi uh, versio versiot niin kuin tästä, eli vaikka lue äänen ominaisuus voi olla yksi, mitä me voidaan, uh, voidaan käyttää tai, tai uh, ohjeista opiskelijat käyttämään ihan niin yksinkertainen, että lukee sitten äänen tämän koko sisällön. Ja sitten myös Adobe Acrobatissa, kuten mainitsin, niin on semmonen eli siellä on nykyään Reiterissä, kun me jaetaan näitä pdf tiedostoja niin siellä voi olla tämmöinen lue-äänen toiminnistus käytettävissä yhtä hyvin. Eli tämmöisiä vinkkejä on hyvä jakaa kyllä opiskelijoille. Ja, ja nämä oppimistyökalut, jotka on nimenomaan Microsoftin ö, tuottamia learning Toolsista puhutaan. Niin ne on ihan sisäänrakennettu Word-dokumentissa, Word-ohjelmassa, OneNoteissa, Teamsissa, Formsissa, ihan etkeiselaimessa. Ja nämä on, nämä on siellä jo saatavilla, toki riippuen sitä Office-paketin versiosta, sen, sen se pitää korostaa. Ja pakko myös mainita se, että Microsoft kyllä nyt investoi enemmän kehitystä ja aikaa tähän online-version kehittämiseen nimenomaan tästä Learning Tools näkökulmasta. Ö, eli siellä online-puolella löytyy enemmän ominaisuuksia kuin mitä työpöytäversioista. Ja esimerkiksi vaikka tämä syventävä lukuohjelma niin lukee tosiaan tekstin äänen ö, ja se tehostaa myös luetun ymmärtämistä, vähentää. Näitä, on mahdollisuus vähentää kaikke, kaiken maailman näitä efektejä, mitä ei haluta, että, että, että tota opiskelijat esimerkiksi häiritsee opiskelijoiden keskitymistä, auttaa kuuntelemaan kirjoitettua tekstiä, sisältää erilaisia visuaalisia toiminnallisuuksia, opiskelija itse voi, voi muokata sitä käyttöliittymää miten vaan itse haluaa. Kääntää tekstiä eri kielelle, näyttää valitun sisällön vaikka kuvana. Ja tässä sitten on hyvä ohjevideo, että kun sinulla on hetki aikaa niin avaa tämä video ja katso läpi, niin sieltä saat tosi hyviä vinkkejä, miten tämän syventävän lukuohjelman voi hyödyntää. Yksi esimerkki näistä learning toolsista, minkä tulen tässä demoamaan lyhyesti, niin on tämä vaikka lensin, lensin käyttö. Eli Lens on ihan tämmöinen mobiilisovellus, millä voi ottaa, skannata vaikka sisältöjä ja kuvia ja tämän tyyppistä. Niin ideana tässä, tässä niin Lensin ja syventävän lukuehman yhteiskäytössä, niin sillä Lensillä otetaan kuvaa luettavasta tekstistä ja siellä Lens-sovelluksessa sitten viedään otettu kuvaa sien syventävään lukuohjelmaan ja tämä lens automaattisesti muunnaa sen sisällön luettavan muotoon ja kuvan sisältö on silloin mahdollista kuunnella sekä käyttää muita toiminnallisuuksia siellä syventävässä lukuohjelmassa ja kuvan on myös mahdollista lähettää OneNote-ohjelmaan ja sitten siellä OneNoteissa käyttää myös sitä, sitä itse syventävää lukuohjelmaa ja tähän liittyen nyt näytän, näytän tota lyhyen uh, Demon, mutta ennen kuin teen sitä, niin otan ihan hetkeksi jaon pois päältä ja teen uuden jaon, koska haluan ottaa myös äänet mukaan. Eli jaon yhteydessä, niin mä voin valita tässä esimerkiksi, en tiedä näky, näkyykö teille tämä jako näkymä, mutta valitsen tuosta sisällyttää tietokoneen äänen, niin silloin pystyn myös ö, ääntä tota, välittämään videon ääntä esimerkiksi. Eli tässä videossa tosiaan näytetään miten tätä Welcome to this Microsoft ohjelma. Education Guide. Welcome to, welcome to this, hetke, welcome to this Microsoft kohtaan. Education Guide for the inclusive classroom. eli se oli täällä jossakin noin. noin. noin. The Microsoft Lens app. You can simply snap a picture of any text you want to read. Eli nyt avaan sen ja otan kuvaan esimerkiksi tästä dokumentista ja vahvistan ja, ja vien sen tänne Immersive Readerin puolelle eli syventävän lukuohjelma. Microsoft Lens automatically scans the picture to turn it into text that can be read aloud. Ja nyt sitten se lukee sen äänen kun painaa tuon What do plants need to grow? Students can use the other Immersive Reader features on their phone too. Sitten For instance, they can adjust the text spacing. Vaikka muuttaa tämän, uh, sisällön tekstin väliyttä. And change the background color. Ja vaihtaa sitten myös esimerkiksi taustavärin näin. Photos taken with Microsoft lens can also be saved to a OneNote notebook. Let's go back and do that. Ja nyt Viedään OneNotein yes. ja siellä OneNotesta Let's switch to OneNote on to OneNote että vielä lisää ja käytää lisää mitä, reader is included in OneNote for the desktop, tablet, Mac and on the web. Ja tässä se nyt näyttää että täällä on tämä Immersive reader eli syventävä lukuohjelma. Tässä on that joka on tallennettu Microsoft näkymä. Lens Students. Tämä on se näkymä, mikä Microsoft tarjoaa syventävässä lukuohjelmassa, ja täällä tosiaan on mahdollista vaihtaa Fonttikokoa, vaihtaa tekstin kokoa, ja sitten vaikka ö, ö, käyttää myös näitä muita, muita mahdollisuuksia, mitä täällä on, Et täällä pystyy rakentamaan tosiaan sen käyttöliittymän sen mukaan, miten, miten tota itse tykkää, että tässä tapauksessa esimerkiksi se korostaa vain yhden kohdansi tekstistä, että se on jo tosi paljon auttaa, uh, auttaa tota sen käyttöliittymän muokkaamisen oman, oman niin kuin maun mukaan. Ja toinen vaihtoehto on tosiaan myös käyttää syventävän lukujelma etge selaimessa että Et kun esimerkiksi puhuin aikaisemmin vaikka, että ReadSpeaker voi olla yksi vaihtoehto, mitä käytetään vaikka Moodlen kanssa, niin niitä Moodlen sisältöjä, jos vaikka avataan niitä tänne edge selaimeen joka on Microsoftin selain, niin niitähän voi sitten kuunnella myös täällä sisään rakennetulla syventävällä lukuohjelmalla. Minulla nyt on tämmöinen sivusto tässä auki ja, ja täältä löytyy tämä ikoni, luettava sivuäänen. Ja, an introduction se alkaa to on tosiaan äänen. This on the nyt start conversation that we hope ja se on täällä ihan sisään rakennettuna tota olemassa tämä lukuohjelma, minkä voi käyttää milloin tahansa. Eli pieniä juttuja, pieniä vinkkejä, mitä voi jakaa opiskelijoille, niin, niin uskon että kyllä auttaa paljon. No sitten näitä learning toolsia voi käyttää myös sisällön kääntämiseen, jos on vaikka joku käännöstehtävä tai vaikka saatu teksti kielen on vaikea ymmärtää, tarvitaan suomenkielistä versiota siitä, niin voi kääntää automaattisesti, toki se ei, ole, se ei ole täydellistä, mutta se alkaa olla jo tosi hyvä taso itse asiassa. No sitten on myös tämä sanelutoiminnallisuus, eli tosiaan tota Wordissä on mahdollista myös sanella sisältöä. Eli täällä samassa, samassa tota, katsotaan nyt missä se oli, se sane, aloitusvälilehdellä, niin on tämä sanelu ö, mahdollisuus, eli kun painaa sen, niin voi tuottaa tekstiä sanelemalla sitä, ei tarvitse siis kirjoittaa, se auttaa kyllä monia ö, opiskelijoita, opiskelijoita tuottamaan sisältöä, vaikka silloin kun työstetään opinnäytetyötä tai lopputyötä tai muuta vastaavaa pitkäraporttia. Ja myöskin tekstin editointia voi tehdä puheenohjauksella. No sit siellä on myös tätä tekstin korjaustoiminto, joka auttaa myös parantamaan tekstin kielioppia ja luettavuutta. Et nämä eivät ole täydellisiä korostan sen, mutta ne on kyllä menossa siihen suuntaan ja, ja, tota, ö, ja auttavat nyt jo paljon. Ne muita avustavan teknologian työkaluja on esimerkiksi lukija, joka on sisäänrakennettu Windowsissa, tai vaikka NVDA-ruutunlukuohjelma, joka on vähän laajempi ruutunlukuohjelma kylläkin, ei ole mikään niinku yksinkertainen, uh, mutta se voi olla yksi, yksi tuota, ruutunlukuohjelma, mikä voi suositella vaikka jollekin käyttäjälle, jolla, jolla on vaikeuksia lukea. Ja sitten ReadSpeaker tosiaan, se on kyllä maksullinen sovellus, mutta se, se on sinänsä hyvä, että sitä voi upottaa osaksi muita palveluita. Ja VoiceOver. Jos on iosin käyttäjä ja Applen käyttäjä, niin Voisi Ouvoron hyvä lisää ominaisuus siellä. Googlella on myös aika paljon kaikkia tämän tyyppisiä ominaisuuksia, kuten esimerkiksi tämä Google kääntäjä. Ja nyt sitten haluaisin jakaa teille tämmöisen ihan lyhyen kyselyn ennen kuin mennään eteenpäin ö, seuraavaan vaiheeseen, niin haluaisin kuulla te, teiltä, että mikä näistä osioista kiinnostaisi eniten ja mitä voisit lähteä itse testaile. Eli jaan tänne chattiin tämän font-linkin, joka tuli aika isona, mutta tota, katsotaan, mitä teiltä, teiltä tulee, mit, mitkä näistä aiheista kiinnosti eniten. Annetaan hetki aika siihen. Ja nyt olisi myös hetki aika esittää kysymyksiä. Täällä lopussa tosiaan löytyy Lisätietoja, mitä kannattaa kyllä käydä läpi ja katsoa, mutta ne on kerätty teille lähteinä ja lisätietoina tähän. Tuliko jotain kysymyksiä tämän, tämän tota, yli tunnin demosession jälkeen. Nyt olisi hyvä aika kysyä sen aikana, kun kerätään näitä teidän vastauksia. Täällä Elisa kommentoi, että se haluaa kokeilla tuon EDGE-selaimen lukuohjelmaa, jotta osaa laittaa ohjeet opiskelijoille. Ja sehän tässä koko homman nimenä, nimenä onkin. Kyllä, just näin. Opiskelijoiden auttaminen. Otetaan vielä, seurataan samalla sitten tätä meidän kyselyn. Joo, ja Sanna, Sanna kommentoi, että lensin käyttö kiinnostaa. Myös. Hyvä. Hei, siellä sisältöjen jäsenyys ja selkeä kieli nousee ihan selkeästi top kakkoseen ainakin tähän mennessä vielä. Noi syventävät lukuohjelmat myös kiinnostaa. Tosi hyvä juttu, jos nämä meidän vinkit aiheuttaa. on aiheuttanut vähän sellaista kipinää, että olisi kiva päästä testaamaan. Ja, näissä sitten pitää myös pitää mielessä, että suomen kielen kanssa voi tulla rajoituksia vastaan vielä tässä vaiheessa, mutta kyllä ne aika kova vauhtia kehittyy. Okei, kiitoksia tästä. Pitäisikö meidän hypätä jo seuraavaan kohtaan?